Nemáme. Ne, ne. Já používám uh, služební auto. Máme v práci, můžu si počít. Máme auto. Mám auto, ano. Jezdím autem do práce každý den.